Živijo in dobrodošli v Sladki akademiji. Noč čarovni se predvrati in danes bomo poskušali iz takšnega kolača, res takšno ali pa še malo lepšo bučo. Pa se lotimo kar peke. Ker enega še bomo uspeč. Pripravili bomo kar dva kakavova kolača, prijetno začinena kakavova kolača in vse skupaj združili s masleno kremo, ki bomo dodali aromu pomaranče. Zdaj pa najboljš, da kar začnemo peč, ker ta lebuča bo vrkl. V skledu presejemo moko, kakav. pecilni prašek in solo. Dodamo orejo v sladkor, navadni sladkor in vanilije v sladkor. Dodamo še poždičke pimenta, vse suhe sestavine dobro premešamo, pol se pa lotimo še mokrih. Uvijemo jajci, prilijemo mleko, kavo in olje. Dodamo še arome in vse skupaj premešamo. Mokre sestavine prilijemo k suhim in premešamo. Pravimo si pekač šarkel, premera 22 cm ga namastimo in dobro pomokamo, da bomo lahko kolač vzeli ven. Zdaj pa tole mešanico ulijemo noter. Ta pekač oziroma ta kolač ne bo čisto do vrha prišel, zato ko ga bomo itak obrezali in potem združili v eno več bučo. pekle bomo pa na 175 stopin, 50 minut do 1 ura. Medtem, ko se kolača pečeta, maslo narežemo na kocke. Pripravimo dekoracije iz marcipana. Dodamo mu zeleno barvo in ga pregnetemo. Iz njega oblikujemo pecelj in liste buče. Zdaj, ko se kolač hladi, pripravimo v mes. Ameriško masleno kremo. Ta maslena krema je čist preprosta in je sestavljena v resnici iz sladkorja prahu in masla. Najbolj pomembna stvar je maslo, ki mora biti sobne temperature. Najbolj, da ga narežemo takole na manjše kocke in ga postimo kar v zuni na pultu medtem, ko se kolač že peče. Začeli bomo tako, da dodamo vstoječ mešalnik, to je tudi obveznost za tole masleno kremo in pa seveda tale lopatast, ne vam akaj pokažem, lopatast uh, nastavek. In a, ko bomo to notri dali maslo, ga začnemo stepati, potem bomo pa dodajati arome in pa še malo Na skledu mešalnika dodamo maslo sobne temperature in pričnemo stepati z lopatastim nastavkom. damo sladkoru prahu in mešamo nekaj minut. K mleku dodamo sol, premešamo in prilijemo k maslu. Dodamo še pomaračno aromo in oranžno barvilo. Dobro premešamo. Kolača obrežemo iz ostankov pa odrežemo kroge, s katerimi zapolnimo lukni kolača. Medoba kolača namažemo masleno kremo. Na takšen način z masleno kremo obmažemo prvo polovico šarkla. Tukaj bi lahko uporabili tudi ganaš ali kakšno drugo kremo. Zdaj dodamo pa še te drugo polovico, gor na sredino in nadaljujemo z obmazovanjem te naše čudovite buše. Oba kolača sedaj prekrijemo z masleno kremo Ne Zdaj, če bi želel, a ne, vzistno, kakšen nastavek bote imeli, mene je sicer žena rekla, da bi rada imela takole skuštreno bučo, jaz se z njo ne strinjam, jaz bom prav uporala. Pa bomo videli, kaj brate. Ne. Čeprav ženske imajo, pa prav. No, le, le. imamo ful vroče kuhno in če se tudi vam zgodi, da je masljena krena malo premehka, samo za par minut hladilnik, pa pa nadaljujemo z dekoracijo. Vzamemo si čas in zaključimo dekoracijo. Buča je lahko okrogla ali pa je dodamo še rebrasti izgled. Kole, po dveh urah dekoriranja te čudovite buče je nastala najbolj fotorealistična buča, kar je takdaj Hecam se, sicer smo se kar potrudili, ampak z masleno kremo se da kar lepo tudi oblikovati obliko. Vmes jo v jo moramo samo dosti krati tako da se dovolj shladi in strdi, da lahko potem nanašamo več slojev. Lahko pa postite tudi kar okroglo bučo. Ostalo je samo še to, da dodamo dekoracije z marcipana. Poglejte ta pecel bučo zaključimo in postrežemo. Dober tek,